ברוכים השווים. בסרטון הקודם הראיתי לכם שאם אפילים כוח F על גוף במנוחה, גוף בעל מסה M הנמצא במצב מנוחה בהתחלה, אם אפילים את הכוח הזה לאורך מרחק D, הכוח כפול למרחק שלאורכו דוחפים את הגוף, הוא לחצי המסה כפול המהירות בריבוע. M היא מסה של הגוף, הוא מהירותו V, לאחר שדחפתי אותו לאורך מרחק D. באותו סרטון אמרנו שהמכפלה הזאת היא עבודה. העבודה מוגדרת ככוח כפול מרחק. והביטוי חצי כפול M כפול V בריבוע נקרא אנרגיה קינטית. לפי הגדרה הזאת, האנרגיה הקינטית כמות העבודה. זאת ההגדרה כאן. כמות העבודה נדרשת לבצע על uh, גוף כדי להניע אותו ממצב מנוחה, למהירותו הנוכחית, מהירותו במקום הזה. בואו נניח שיש לנו גוף בעל מסה M, הנה במהירות V. לגוף הזה יש אנרגיה קינטית השווה לחצי, כפול M כפול V בריבוע. אם זה מבלבל אתכם, בואו נציב מספרים. נניח שהמסה היא, בואו נגיד שהמסה של הגוף היא חמישה קילוגרם, שבעה מטר לשנייה. אז היי האנרגיה הקינטית של הגוף הזה שווה לחצי כפול המסה, כלומר כפול חמש, כפול שבע בריבוע, כפול המהירות בריבוע. אז זה כפול ארבעים ותשע. בואו נראה, חצי כפול ארבעים ותשע זה קצת פחות מ-25. נקבל בערך 125 ניוטון כפול מטר, וניוטון כפול מטר זה ג'אוול, אז 125 ג'אוול. זאת התוצאה עם המספרים שהצבנו. זה אומר לנו מיידית גם אם אנחנו לא יודעים איך הגוף הזה רכש את המהירות הזאת. נניח שאנחנו לא יודעים שמישהו אחר יפעיל כוח f לאורך מרחק די על הגוף הזה. על ידי כך שקיבלנו הקינטית שלו שובה למאה עשרים וחמש ג' awakened chwil, אנחנו יודעים מיידית שזאת העבודה שנדרשה. גם אם אנחנו לא יודעים שזאת הדרך בה הגוף הזה את המהירות הזאת, אנחנו יודעים שזאת כמות העבודה שנדרשה, על מנת להאיץ את הגוף הזה עד למהירות של 7 מטר לשנייה. בואו נראה דוגמה אחרת. הפעם, במקום לדחוף גוף בכיוון האופקי ולהאיץ אותו, נראה דוגמה בה נדחוף גוף כלפי מעלה במהירות קבועה. אז בואו נניח שבמצב החדש אנחנו נמצאים אה, על כדור הארץ. בסדר? אה, אנחנו לא בחלל. Uh, יש לנו גוף עם מסה M, נפעיל למסה הזאת כוח. נניח שהכוח שאני מפעיל שווה למסה כפול תאוצת הגרביטציה. המסה כפול הגרביטציה, בסדר? תאי שנקודה 8 מטר לשנייה בריבוע. Uh, אני מפעיל את הכוח עד למרחק D כלפי מעלה, בסדר? Uh, במקום D בואו נקרא למרחק H, שזה הסיבון המקובל לגובה, H. נachן מודגש מאזות, הקורח כפולו מרחק שווה ל, הקורח שווה למסה כפול תוצאת הגרביטציה. נחון, יש לזכור שהם דוחפים בקורח שווה לקורח גרביטציה, לPE מלה, בוד that קורח גרביטציה מושך לPE מטה. הקורח שווה למסה כפול גרביטציה, ומעורר לאורח דרך שווה לH. בסדר, המרחק U H זה הוא קורח. והמרחק עד אליו, עד אליו הכוח פועל הוא H. בואו נחשוב על מצב אפשרי. נדמיין לנו מאלית שהיא כבר בתנועה, כי היא צריך להפעיל כוח קצת יותר גדול מכוח הגרוויטציה כדי שהיא תתחיל לנוע. בואו נניח שגוף נמצא כבר בתנועה, והוא נמצא עכשיו בתנועה במהירות קבועה. אז מאלית ויולה והיא עולה במהירות קבועה. בואו נגיד שמסת המאליתי היא 10 קילוגרם, Uh, והנה במהירות קבועה היא עולה 100 מטר אנחנו יודעים שעבודה שבוצעה על ידי מה אותה יש להניח שמתיחות הקבל מושך אותה כלפי מעלה נכון? זה הקבל הזה שמחובר אליה ומושך אותה והוא עושה את העבודה הרושה כדי להעלות אותה המתיחות של הקבל שווה לכוח הגרביטציה אנחנו מניחים שהמעלית אינה מעיצה. בסדר? כי אם היא הייתה מעיצה, אז הכוח המופעל היה צריך להיות גדול יותר מכוח הגרביטציה. ואם המעלית הייתה מעיצה כלפי מטה, או אם היא הייתה מעטה כלפי אה, מעלה, אז הכוח המופעל היה צריך להיות קטן מכוח הגרביטציה. מכיוון שהמעלית נעה כלפי מעלה במהירות קבועה, אנחנו יודעים שהכוח המושך כלפי מעלה שווה בדיוק לכוח המושך כלפי מטה, נכון? שיקו לקווחות שוה ל- F. מכיוון ש- כוח גרביטציה ו- כוח המשיכה ל- השבים, אינן שنوים במירוט. מתי זה קבור פעמים? אז אנחנו יודעים ש-הכוח הזה שווה לקוח גרביטציה ב-erkoa מוחלט, אבל ב-כיבוד נאפור. זה הוא m g. המassa m 10 קילוגרם, כפול תאוצת גרביטציה g, 10 ש"ח מ"ר לשנייה בריבוע. אה, אני לא כתבתי יחידות כאן, אבל אנחנו יודעים ש-הן קילוגרמ לשנייה בריבוע. ואנחנו נעים ככה למרחק של 100 מטר. אם כן, מהי העבודה שבוצעה על המעלית או על הגוף הזה? לא חייב להיות מעלית. כל דבר, על ידי כוח שדוחף כלפי מעלה, או מושך כלפי מעלה. בואו נראה. 98 כפול 100, זה 9800 ניוטון כפול מטר, או 9800 ג'אוול. אחרי שהגוף עלה 100 מטר ללא שינוי במהירות. השאלה היא, מה לכל העבודה שנעשתה על הגוף? התשובה היא שהעבודה נמסרה לאנרגיה פוטנציאלית של הגוף. האנרגיה הפוטנציאלית הזאת היא אנרגיה פוטנציאלית אמ, גרביטציונית. כן? אקבנו את הגוף. חשבו של יותר אנרגיה潜在ית. נבדים מצוקים אחרים של אנרגיה潜在ית בהמשך, כשנאסף למשל בקפיצים. האנרגיה潜在ית מוגדרת ככוח גרביטציה, כהFUL לגובה של הגוף ביחס לקרקע. למה יניקר האנרגיה潜在ית? בגלל שהתעבודה כדי להעלות אותו לגובה הזה, יAFXה לאנרגיה潜在ית של הגוף בגופ בג בגובה הזה. בנקודה זו, הגוף לא נע, ولכן אין לו אנרגיה קינטית. אבל עכשיו. יש לו יכולת או פוטנציאל לבצע עבודה. מה כווננו באמירה שיש לו יכולת לבצע עבודה? מה הפוטנציאל של גוף לבצע עבודה לאחר שני מעלה אותו לגובה של 100 מטר באוויר, ניתן לשחרר אותו, כשלא פועל עליו שום כוח פרט לגרוביטציה, גרוביטציה קיימת, ובגלל הגרוביטציה הגוף יפול וינחת על הקרקע במהירות מאוד גבוהה. אולי אפשר יהיה לקשור אותו למחונה כלשהו ואז הוא יעשה עבודה. א אם זה קצת מבלבל, בואו אני אתן לכם דוגמה. בואו נגיד שיש לנו גוף בעל מסה של 1 קילוגרם. אוקיי? Okay. גוף בעל מסה של 1 קילוגרם, ואנחנו נמצאים על כדור הארץ. בואו נגיד נמצא בגובה של 10 מטר מעל הקרקע. אנחנו יודעים שהאנרגיה הפוטנציאלית שלו שווה למסה כפול תאוצת הגרוויטציה כפול הגובה. המסה היא 1. בואו נציב שני את נכתוב זה. המסה של היא אחת, נכתוב תאותת גרביטציה, נהגל את זה ל-10, כלומר 10 לשנייה בריבוע, אז כפול 10 מטר לשנייה בריבוע, וכפול הגובה שהוא גם כן 10 מטרים. אז זה שווה בערך ל-100 ניוטון כפול מטר, כלומר 100 ג'אוול. בצדק. מה נעשה הלאה? אנחנו יודעים שתידרש עבודה של 100 ג'אול כדי להעלות את הגוף הזה קרקה עד לנקודה הזאת. אנחנו יכולים להשתמש בنسخות הקינמטיות שאנחנו מכירים כדי לחשב באיזה מהירות הגוף יפגע בקרקה אם נרפה ממנו. ניתן לעשות את זה, אבל נראה לכם דרך יותר מהירה. כאן המושגים עבודה ואנרגיה נגלה שהם מאוד מועילים לנו. אז שימו לב. קיים החוק, מוכר בשם חוק שימור האנרגיה. הוא אומר שהאנרגיה לא נוצרת יש מעין, והיא גם לא מנהלמת, היא רק מתגלגלת מצורה אחת לשנייה, וזה קורה תחת מגבלות מסוימות. במקרה שלנו ניתן להשתמש בחוק הזה. במקרה הזה שבו אני לוקח גוף ומעלה אותו, כאן למעלה יש לו אנרגיה פוטנציאלית, ברגע שהוא נוחת הקרקע, אין לו אנרגיה פוטנציאלית, כי הגובה הוא 0, נכון? كان האנרגיה פוטנציאלית שווה ל-100, וכאן האנרגיה הפוטנצ שווה לאפס. אבל אמרתי שמתקיים חוק שימור האנרגיה. על כן, אם כל האנרגיה פוטנציאלית נעלמה, טבעי לשאול מה קרה לאנרגיה. טוב, אז זמן הולך ועוזל, אבל בסרטון הבא אני אראה לכם שהאנרגיה הפוטנציאלית התגלגלה לסוג אחר של אנרגיה. אני מניח שאתם יכולים לנחש מהו סוג האנרגיה הזה, כי הגוף ינוע במהירות מאוד גבוהה קצת לפני הפגיעה בקרקע. נתראה בסרטון הבא.